26-річний Денис Вислованням почав займатися у 10 років. У мене з вікна ві видно річку. Я кожен день наблюдав, як хлопці тренуються. І в один з, з, з, з днів мій друг шов е звідкись, я його побачив. І він на наступний день мене взяв з собою і так я записався. Друг через пару років закинув то, а я так і залишився. Закінчив університет і треба було йти в армію, е запропонували йти е Службу за контрактом, та щоб з можливістю суміщати і спорт, і службу. З 2017 року я попав в основний склад збірної України і почав представляти Нацгвардію у спорті. Ще до служби за контрактом став чемпіоном світу серед молоді. Я був чемпіоном світу серед молоді, чемпіоном Європи серед молоді, а вже як Підписав контракт, став бронзовим призером чемпіонату світу серед дорослих. Ми були на зборах в Турції, проходили підготовку до цього висловального сезону і почалася війна. Ми з Дмитром, з моїм другом, приїхали в Україну, прикомендувалися до частини. Дубу проводять на чергуванні, говорить Денис. У наступні два дні тренуються. Ця частина надала всі, так сказати, можливі умови для того, щоб ми і проводили і службу, і продовжували тренуватися, і готуватися до змагань. Ми сутки відпрацювали, сутки відсипаємось, ну, наступний день відсипаємося. і двоє суток, ми, ну, два дні потім ми тренуємось. У спорт бронзового призера олімпійських ігор у Бразилії у 2016 році Дмитра перевів старший брат. Веслування на кана потрапив, скажу так, що не хотів сюди йти, Брат затягнув, хотів стати футболістом, якби бігати з хлопцями м'яча, але брат тягнув сюди, бо він так також висловальник, майстер спорту по вислуванню на каної. За словами Дмитра, у дитячому віці великих досягнень у спорті не мав. Такі перші медалі в мені прийшли мені, коли було 16-16 років, вже призи на України, Кубку України, попав в юніорську зборну команду України. Дмитро зізнається, має ординати медалі за спортивні досягнення. Взагалі, міжнародних медалей в мене дуже багато, 28 міжнародних медалей. Ну, сама головна медаль – це олімпійська медаль, бронзова медаль на Олімпійські ігри 2016 році, яка я проходила в Бразилії 31 першу ігри. Це там, де ми взяли на тисячі метрів конові двійки. Був спортивний місяця у 2015 році. У мене є ордена за заслуги третього ступеня і орден за заслуги другого ступеня. І медаль капітана міністрів це були нагорожі. Ну, все це було нагороджено за спортивні досягнення. З 2017 року Дмитро підписав контракт з Національною гвардією України. По-перше, зараз несу службу Національної гвардії. За тренування долають до 20 км говорить Дмитро. Від 10 до 20 км. Все, все залежить від, від тренування. І яка робота буде виконана. Єдине, що вважається тренуванням, каже Дмитро, повітряні тривоги. Сирени то такий великий каметраж не виходить на З Сирена, ми виходимо на сушу, переходимо в укриття, бо. Не знаю, коли будуть прильоти. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату світу, що відбудеться у серпні у Канаді. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький.